Salveruði Bergþrótey ég er Píróti og ég er örkin. Ég er að sækja til öðru sætinnu í álisti Píróta Reykjavík. Ég hef unnið í framkvæmdaráði ég hef verið stjórn Píróta Reykjavík og komum að mest allri stefnumótun Píróta í undanfarinn ár. Mínar áhærslur í borginni, ég vil halda áfram með þá góðu vinum sem heldur hefur unnið varandi stjórnskylduna og og líðræðisvæðingu borgarinnar. Minn mín er fyrst og fremst á velfararmálun, félagsstjónustunna og málumni tengd jaðarhópum aðarhópum í borginni. Það er skoðun að til þess að fólk geti nýtt sér sinn lýðræðislega rétt, það þarf það að hafa full, fullan aðgang og fullt aðgengi að almennu samfélagi og ef að eitthvað bjáttar á, þá þarf þurfa stjórnvöld aðarstofuðu til þess að fjárarsarstofuð og húsnaði og að annari aðarstofuð. Þess vegna legg ég mesta áhersluna á velferarkerfið og það sé í lagi og það virki fyrir alla svo að borgin reykjavík geti raunverulega verið borg fyrir alla sem búhægir. Ég held að það að hafa auðryggja ofalagalista sé líkillina því að ná til þessa hóp, því að þessi hópur hlustar á fólk í svipaðir aðstæðu. húsnaði er einn mestur grunnþörf okkar og við þurfum að koma fólki í hús sem að aukinnar hús verða að og þar verðum við að, henn, að gera mikla hérna upplýsingum. að Það á að að að að að að að að að